Це Ганна Хорова. У руках тримає блокнот, сюди записує спогади дитинства. Жінка родом з Вінниччини. Коли розпочалася Друга світова війна, їй було два роки. Німеччина напала на нас, у батьків було п'ятеро дітей, і батька забрали на війну. Сім'я залишилась без годувальника. Ганна згадує, як важко було добувати їжу. Мати, щоб прокормити дітей, ходила до лісу, збирала жолодю, качанику курудзяні тощо. А ще за 7 кілометрів пішки ходила на ринок, вимінювала речі на продукти. Я пам'ятаю, мама щось почала рітися в своїй скрині, а ця скриня це був шкаф раніше, щоб тримали в ній святкову одежу, там таке, чого, що. Вона почала ріти, я її запитала, кажу, що, куди ти, мама, кудись збираєшся, а вона каже, що збираюся на базар. А, каже, шукаю якісь такі вещи, щоб продати, щоб купити якоїсь зерна, щоб, щоб спасти тих своїх твоїх дітей щоб від голоду, щоб не померли з голоду. Пам'ятає Гана, як до їхнього дому прийшов німець. «Ми були малі, він, він, він нічого нам не, не робив, він не лякав нас нічого і не кричав на нас нічого. Але так переночував і пішов. Други лякалися, але що поробиш? Але він нас не трогав і ми його не трогали». Так проходили дні, години, роки. Пам'ятаю, що батько прийшов з війни. Вже у 45-му році І він показував нам всякі медалі, всякі награди, що він заробляв на війні. Згодом жінка вийшла заміж, народила двох синів. Сім'я прийняла рішення переїхати до Миколаївщини. Подружжя працювало на фермі. Згодом чоловік Гани захворів та помер. Жінка сподівалася, що її сім'ї не доведеться бачити те, що вона у часи Другої світової. Втім, 24 лютого 2022 року до Гани Хорової повернулося все пережити. Про те, що російські війська вторглися в Україну, жінка дізналася з новин на радіо. Все мені об'являли, що Путін сам об'явив, що він буде нападати на нас і все. 58-річний син Гани прийняв рішення добровольцем вступити до Лав Збройних Сил України. Ну, я йому казала, говорила, кажу, нащо що тобі, тебе ж кажу, не визиваю тут. Так, тобі і так пальці пилорама відтяла, без пальців, два пальці йому відтяла. А він каже, що ти мене не вговорий, бо я все одно піду і пішов. Тепер я молюся, Богу, щоб ця війна скоріше кончилася, щоб він, мій син прийшов живий і здоровий. Із сином спілкуються щодня. Чоловік сам телефонує матері, коли є вільний час. Він вчора мені каже, зною все добре, не переживай. І, і я, мені теж легше від цього стає, що він так каже. Стоять на сторожі в, в тих ямах, вони знаходяться і, і виходять на блокпости, дивляться, чи не їдуть її руски, бо вони наступають на Херсон, а через Ніколаїв, а вони з не пускають їх до Херсона, і б'ються там. Вже. Багато людей погибло, каже, на полі». Телевізор Гана не дивиться, бо має проблеми із зором. Слухає радіо, де щодня ведуча в ефірі оголошує повітряну тривогу. Втім, найбільший страх, щоб в її дім не прийшли російські військові. «Тривоги повітряні, вже надоїло їх слухати. Як та жінка дуже стукає тим вінком, дуже здорово, так якась там журналістка, видно, щоб ховалися під укриття. А куди я сховаюся? У мене є погрібок, як такий, що по драбині, в нього треба залазити, але я ж не зможу, бо в мене ноги болять. І там мене може прикласти, якби кинули якусь снаряду. Не дай бог, той, там би і приклали мене ніхто б і звідти не витягнув. Я Страшно, боялася, думаю, приїду зараз додому, до дверей, ти зайду до мене, те й буду тут над мною переживала. Підтримує жінку правнучка Руслана. Дівчина приносить їжу, допомагає по господарству. А ще полюбляють з бабусею сидіти біля хати, пити чай та говорити на різні теми. Я приходжу до бабусі, тому що хочу її підтримати в цей нелегкий час, який є для кожного із нас він нелегким. Зараз Гані 83 роки. І чекає, коли по радіо ведуча скаже замість «увага, повітряна тривога, всім в укриття». Добрий ранок. Українські військові звільнили всі населені пункти від російських окупантів. «Я дуже хочу, щоб перемога була до нами, дуже і молюся Богу, щоб скоріше ця війна закінчилася, щоб той Путін перестав бомбити ті бомби і ракети, щоб війна закінчилася, щоб син прийшов здоровий з тої війни». Ніна Булах, Юлія Філімон. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.